Právě přijíždíme do města Aregua, které je pověstné svou keramikou. Nikdy jsem nevěřil, že se mi to stane, ale ono se to porazilo. Je to sice trošku schizofrení. jsme v Jižní Americe, jsme v Paraguaji, ale my jsme teď dojeli v Černému moři! No, no, no, tady je nálepka. Republika čeká. A čeká, čeká! Čeká! Čeká! V Praze je Žižkov, nebo Butovice, nebo Braník. V Pardubicích jsou polaviny. V Třebíči je čtvrť horká domky, nebo podklášteří. No a tady v Paraguaji v Asuncionu jsme se přišli podívat do místní čtvrti, na periferii. Takhle to tady vypadá. Osobně právě teď se chci umluvit všem českým silničářům. Protože na téhle cestě jsme strávili tak 20 minut a každá česká díra je proti téhle cestě výstavním luxusním kouskem pohodové jízdy. Takže čeští silničáři, blahořečím vás a děkuji vám za vaši skvělou práci. Já jsem tak šťastné. Já jsem potkal v Paraguay, v tady. Na místním Řižkově. Běrme mýho, bravoj. Starovka, plci. vidíte Vidíte Odkaz českého automobilového průmyslu. Podívejte se na to otevírá. A ven uvnitř je naprosto dokonalá. Moment, já se to <laughs> čau. Čau, čau. čau. Republika čekal. To je všechno, co umím paraguajský. Dnes bylo super počasí. Skvěle jsme si to užili, akorát teď trochu začíná pršet. No a vypadá to na malou povodeň. Navštívili jsme místní křesťanský kostel. A ti dobří lidé s námi udělali biznis. Dohodli jsme se. Za jedno selfie společně se s náma nám zahrají jednu písničku. Please, let's the play. No, no, no, no.